Tässä esityksessä keskityn nyt digiloikkaamisen etuihin ja haittoihin, minkälaisia ilon tai huolen aiheita arvioinnin digitalisoitumiseen voisi liittyä. Tämä esitys voisi olla varmaan vaikka kaksi tuntia pitkä, jos se oikein pureutuisi yksityiskohtiin, mutta olen yrittänyt tehdä tähän sellaisen helpon lyhyen edut ja haitat listauksen. Ja olen tehnyt sen aikaisemmin kertomani tutkimuslähdeaineiston perusteella ja pidän tässä nyt mukana sekä summatiivista arviointia että formatiivista arviointia. Tuossa vasemmalla on nyt nähtävissä, millaisia hyötyjä digitalisoinnista voisi summatiiviseen arviointiin löytyä. Siinä on hyvinkin moninainen asialista, enkä tässä kaikkia käy läpi. On ehkä hyvä, että pysäytät videon ja silmäilet rauhassa nuo näkökohdat. Mutta siihen liittyy aika monia tällaisia ekologisia, taloudellisia tehokkuuden näkökohtia. Liittyy läpinäkyvyyttä esimerkiksi testipankkien avulla ja niihin liittyvien kriteerien läpinäkyväksi tekemisessä. Siellä on julkisuutta ja näkyvyyttä mahdollista paremmin saavuttaa, ja arviointidataa voidaan säilyttää tehokkaasti. Ei tarvitse niitä paperipinoja arkistoissa pyöritellä. Minä olen poiminut täältä muutaman seikan punaisella, ja yksi niistä hyvistä puolista on tämä saavutettavuus. Tuntuu, että nykypäivänä oppijoilla on aika monenlaisia oppimisen haasteita. Ja silloin saatetaan päästä hyvinkin arvioinnin olosuhteisiin, esimerkiksi sillä, että on näitä ruudunlukijoita, on mahdollisuutta äänen kontrollointiin, voidaan käyttää kuulokkeita, jolloin oppilas voi rauhassa keskittyä siihen omaan tehtäväänsä. Voidaan saada kielitukea esimerkiksi maahanmuuttajaoppilaille ja voidaan käyttää ääntä ja niin edelleen. Sitten summatiivisessa arvioinnissa, jos on isot oppilasmäärät kyseessä, niin siellä voi olla automaattista pisteytystä. Se ei tietysti vielä nykypäivänä oikein tarjoa toimia tämmöisten esseetyyppisten tehtävien kohdalla, mutta mutta jos on strukturoituja kysymyksiä, niin kone pisteyttää automaattisesti ja pyöräyttää siitä arvosanan, ja kun oppilas päättää kokeen tai tentin, niin hän heti saa nähdäkseen, montako pistettä tuli ja mikä on arvosana. Ei tarvitse odottaa, että opettaja ehtisi sen kokeen koko luokan tai iso opetusryhmän osalta korjata. Ja sitten yksi mielenkiintoinen mahdollisuus liittyy näihin autenttisiin tehtäviin. Puhutaan niin kutsutuista Open Book-exämeistä. Eli että tehtävät on soveltavia. Siellä on koneessa mahdollista katsoa jotakin tekstiä, tai kuvaa tai pätkä videosta. Tehtävät kiinnitetään siihen materiaaliin, jolloin oppilas joutuu soveltaen käyttämään siihen mennessä opittua. No, jos katsotaan sitten hyötyjä formatiivisen arvioinnin kannalta, niin niitäkin on tässä hyvin monenlaisia. Tietyntyyppinen autenttisuus paranee, oppimisen vaikeita kohtia voidaan tukea paremmin, voidaan ja vertaispalautetta lisätä, voidaan saada oppilaita ehkä viehättymään vähän erilaisesta arvioinnista, mikä tietysti on myöskin summatiivisessa arvioinnissa digitalisoinnin mahdollinen etu, mutta otan täältä nyt muutamia erityisiä kohtia punaisella esille ja yksi mitä nyt en ole tässä tullut esille nostaneeksi on tuo oppimistuloksien parannaminen. se tiedetään formatiivisen arvioinnin kiistattomaksi eduksi tutkimustiedon perusteella, että, että prosessiin upotettu ohjaus ja palaute edistää myös oppimistuloksia. Mutta tämä oppimisen ja arvioinnin integraation tarve, mistä ihan tämän videosarjan aluksi sanoin, se näyttää formatiivisen digitalisoidun arvioinnin eduksi koituvan. Sitten oppimisprosesseja voidaan etenkin oppimisanalytiikan avulla tukea, tunnistaa ja tukea yksilöllisesti, kun voidaan sitä digitaalista jäljittämistä tehdä sen koneen antamien tietojen perusteella. Ja sitten aikaisemmin todetulla tavalla tuo palautteen ajantasaisuus tasaisuus on erittäin tärkeä. Silloin kun tulee tietoa, missä on onnistunut ja missä pitäisi ehkä vielä skarpata koko oppimisprosessin ajan, niin silloin tietysti Mahdollisuus sitä pitkäänkin menee niissä asioissa ihan harha teillä niin vähenee. Mutta toki haittojakin löytyy. Mä en tässä käsittele ollenkaan sitä isoa kysymystä, että miten opettajien digitaidot voisivat vastata tähän arvioinninkin digitalisoitumiseen. Minä tässä jatkan edelleen pohdiskelua nimenomaan sen oppimisen laadun kannalta. Ja summatiivisen arvioinnin haittoja on tässä pitkä luettelo, ja voisi varmaan olla vähän pidempikin. Siellä on monenlaisia rakenteellisia haavoittuvuus- ja infraesteitä. Siellä on riski siitä, että tämäkin suosii koulussa ennestään jo hyvin menestyneitä. Ison tenttipohjan tai osiopankin rakentaminen ei ole mikään helppo juttu. Sitten voidaan harhautua keräämään kaikenlaista tietoa, jota ei oikein tiedetä mihin sitä käytetään tai sitten sitä käytetään johonkin ehkä ei-toivottuun tarkoitukseen tekemään esimerkiksi kouluja ja järjestykseen panevia liikataulukoita. Kustannuksetkin voivat joidenkin järjestelmien hankinnassa tulla vastaan ja niin edelleen. Mä olen nostanut täältä taas punaisella muutaman kohdan ja ensimmäinen on se, että vakavasti otettava uhkatekijä, että tämmöinen summatiivinen digitalisoitu arviointi voi edistää ulkoista motivaatiota. Sitten tässä saatetaan aikuisten kielellä katsoa asioita jotenkin liikaltaan tehokkuuden kannalta, että nopeasti saadaan toteutettua arviointeja ja, ja halvalla. Ja sitten se aikaisemminkin esiin tuomani kysymys siitä, että onko tässä nyt kysymys vain migraatiostrategiasta siitä, että kätevästi kynäpaperikoe siirretään näennäisesti hauskempaan ja kehittyneempään muotoon, kun se sähköistetään. Formatiivinen arviointikaan ei ole pulmunen digitalisoinnin näkökulmasta katsottuna. Sielläkin on riski hyvin koulussa jo ennestää menestyvien oppilaiden suosimisesta. Oppimisympäristöt eivät vielä tänä päivänä ole teknisesti riittävän adaptiivisia. Voi olla, että oppimisanalytiikka luottaa vähän liikaa siihen, että onko oppilas klikannut hiirtä jollakin sivulla ja kauankohan on vaellellut jossakin kohdassa oppimismateriaaleja. Digitaalinen palaute ei tutkimusten mukaan aina oppilaita vakuuta siitä, että missä minä olen menossa ja tuntuu, että tarvitsisin vielä tietoa, mitä opettaja tästä sanoo. Myöskin eettisiä kysymyksiä on tärkeää pohtia, koska on mietittävää, että kuka näkee hyvinkin yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten oppilas on työskennellyt tehtäviensä parissa. Mutta näitä ongelmakohtia punaisella merkittynä minun siis subjektiivisia valintojani siitä, mistä ehkä tässä haluan sanoa, niin on se, että digitaalisuus jää vain ikään kuin opetusvälineeksi ja arviointi aivan sivurooliin, tai sille voi tulla semmoinen ikävä kontrollikeinon tehtävä, kun pitäisi edistää ja kannustaa oppimista. Sitten Nykyteknologia, sanoin jo tuosta adaptiivisuuden puutteesta, niin nykyteknologia ei välttämättä vielä kovin kätevästi kykene sitä oppilaan prosessitietoa havainnollistamaan ja tekemään siitä infograafeja niin, että se auttaisi aidosti opettajaa tai oppilasta. Ja sitten sanoisin kyllä, että tuo palaute näytetään aika yksipuolisesti ja suorastaan vanhanaikaisestikin tulkitut näissä formatiivisen digitaalisen arvioinnin versioissa vähän sillä tavalla, että jos opettajalta toivottiin ennen loputtomista palautetta ja ohjausta, niin nyt odotetaan, että koneet tekee sen kaiken valmiiksi. Ja arviointitutkimus korostaa sitä oppilaan omaan arviointiosaamisen tärkeyttä, ihan sitä formatiivisen arvioinnin perusideaa, että pitää tehdä itsearviointia ja pitää tehdä vertaisarviointia ponnistella oma oppimisensa eteen ja olla kiinnostunut siitä, mitä mä oon tehnyt ja mikä niissä meni hyvin ja mitä mä voisin vielä sparrata. Että ei odoteta, että kone kertoo hyvää vaiko huonoa.